Περιστροφικής κίνηση είναι μία από τι κυριότερε έννοιες στο τεχνικό πεδίο τη μηχανολογία και μαζί με την έννοια τη σχέση μετάδοση αποτελούν το βασικό θέμα του μαθησιακού αντικειμένου σχέση μετάδοση ή μαντοκίνηση. Στην περίπτωση τη μαντοκίνηση, η διάταξη αποτελείται στην απλούστερη μορφή τη από έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίο παράγει κίνηση και ροπή και δύο τροχαλίε προσαρμοσμένε στην απλουστερη μορφη τη απο εναν ηλεκτροκινητηρα ο οποιο παραγει κινηση και ροπη και δυο τροχαλιες προσαρμοσμενε στην κινητηρα και την κινούμενη άτρακτο καθώ και τον κλειστό ατέρμονα ημάντα που τη συνδέει. Ένα εικονικό στροφόμετρο μα βοηθάει να αντιληφθούμε την περιστροφική ταχύτητα των δύο ατράκτων τροχαλιών, ενώ χαρακτηριστικά μεγέθη της διάταξη παρατίθενται ω αποτέλεσμα μια σειράς υπολογισμών βοηθώντας μα να προσεγγίσουμε ποσοτικά τις μεταξύ του σχέσει. Ποια είναι όμω η φυσική σημασία τη έννοια τη σχέση μετάδοση και ποια είναι η πρακτική τη αξία στου διάφορου μηχανισμού μετάδοση τη περιστροφική κίνηση. Πώ θα μπορούσαμε να πειράζουμε τι στροφέ, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού μετάδοση και την ισχύ και να παρατηρούμε το αποτέλεσμα ζωντανά, βλέποντα πώ διαμορφώνονται τα αντίστοιχα φυσικά μεγέθη. Στην πράξη, οι μηχανισμοί μετάδοση περιστροφική κίνηση βρίσκουν πολλέ εφαρμογέ, όπω για παράδειγμα στη μεταφορά αρρωπή από το σημείο παραγωγή τη κίνηση σε ένα άλλο και στη μεταφορά τη κίνηση με ταυτόχρονη μείωση τη περιστροφική ταχύτητα, εφαρμογέ που προσωμιώνονται στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο. Η ενσωμάτωση στοιχείων θεωρία στο μαθησιακό αντικείμενο διευκολύνει ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό, είτε σε διαζώσεις είτε σε εξαποστάσεις δασκαλία, καθώς τον αποδεσμεύει από τη διαδικασία επιλογής και διάθεσης υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Αντίστοιχα βέβαια, διευκολύνει και τον μαθητή που πειραματίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι εφαρμογές που προτείνονται επίση διευκολύνουν την πρώτη επαφή με το αντικείμενο και τι λειτουργικότητε του εισάγοντα τυπικά προβλήματα υπολογισμών σχέση μετάδοση για επίλυση. Εμβαθύνοντας, παρουσιάζονται διερευνήσει θεμάτων πέραν τη τυπική επίλυση μαθηματικών σχέσεων. Το σημείο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια είναι ο πειραματισμό, αφού μα δίνεται η δυνατότητα να πειράζουμε μια σειρά από φυσικά μεγέθη του μηχανισμού όπως τις στροφές του κινητήριου άξονα ή τις διαμέτρου των τροχαλιών του μηχανισμού μετάδοσης ή ακόμα και την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα. Και στη συνέχεια, ενεργοποιώντας την προσωμείωση, να παρατηρήσουμε το αποτέλεσμα στην οπτικοποίηση του μηχανισμού μετάδοσης είτε στις ενδείξεις των οργάνων, όπως είναι το στροφόμετρο, ή στις ετικέτες παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Των αποτελεσμάτων της σχέσης μετάδοσης, των στροφών της κινούμενης τροχαλία, της περιφερειακής ταχύτητας, της περιφερειακής δύναμης και τέλος των μεταφερόμενων ροπών. Οι δυνατότητε πειραματισμού είναι πολλές και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων, καταργώντας ταυτόχρονα τεχνικούς και χωροταξικούς περιορισμούς που υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια. Σε επίπεδο οπτικοποίηση, η αναπαραστασιακή ομοιότητα του μαθησιακού αντικειμένου με πραγματικού μηχανισμού μετάδοση κίνηση μημάντε, όπω παραδείγματο χάρη αυτούς που χρησιμοποιούνται σε αυτόματα σκούτερ, βοηθάει στη σύνδεση θεωρητικών ενιών με σύγχρονε τεχνικέ εφαρμογέ. Κλείνοντα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι απαραίτητε οδηγίε χρήση για διευκρινήσει σχετικά με τι δυνατότητε και τι του μαθησιακού αντικειμένου.